Velkommen til OS2 Forms-playlisten, hvor det at lave formularer bliver sjovt og enkelt. Hvad er OS2 Forms? OS2 Forms er kort fortalt et værktøj og en platform til at bygge og håndtere elektroniske formularer i samme stil med blandt andet dem, man får fra Dafole og EG. Man bygger selv sine formularer op, som man ønsker, de skal se ud, de kan være så simple som denne formular her, hvor man stiller op til dagplejebestyrelsen i Holstebro Kommune. Man udfylder med idé, indsætter sin e-mail et telefonnummer og et billede, og trykker på Indsend, og så bliver indsendelsen leveret i en indbakke. Eller man kan lave de mest avancerede formularer som denne, hvor der kommer betingelser ud fra hvad man svarer, og efterfølgende spørgsmål varierer ud fra tidligere svar, som det bl.a. bliver vist her. Hvis jeg svarer ja... Så kommer der det her, men hvis jeg svarer nej, så kommer der en anden tekst. Det og meget mere kan vi selv udforme, når vi bruger OS2 Forms, uden at skulle vente på eksterne leverandører. Og så er det så godt som gratis, og vi kan gå til det, lige når vi har tid.